مساء الخير أصدقاء مستر كايرو الليلة مش مهم إنك تكون مؤمن بوجود العفاريت أو الأشباح إن ده مش هيغير من الحقيقة عمره ما هيغيرها أبداً هيفضلوا موجودين ومش هيغيروا رأيهم علشان حضرتك مش مقتنع بوجودهم <تصفيق> العالم اللي إحنا عايشين فيه عالم غريب مثلاً الإحصائيات بتقدر إن عدد البشر اللي عاشوا على الكوكب ده لحد النهاردة هم حوالي أكتر من 107 بليون بني آدم وفي اللحظة اللي بحكي فيها القصص دي موجود سبعة بليون بس أحياء وده معناه إن إحنا بنتكلم على ميت بليون شخص ماتوا يعني في موتى وأرواح تايهة وهيمة يعني من الآخر لو أنت مش محظوظ أو لو حتى محظوظ ممكن تتقابل مع روح واحدة من الميت بليون فبيتهيالي تدعي ربنا لو قابلت الروح دي إنها ما تكونش في حالة غضب وكمان تدعي إنها تكون روح لبشر مش لحاجه تانيه. هسيبكم <تصفيق> دلوقتي تستمتعوا باربع قصص حقيقيه مترجمه حصلت في امريكا بكل تفاصيلها المرعبه والمزعجه. القصه الاولى والدي عمره ما كان بيصدق ابدا في قصص الاشباح والعفاريت وكيانات العوالم الاخرى السفليه والموازيه وطول عمره بيربينا على الفكره دي انه طالما ما شفتش او لمست او سمعت بودانك فكل اللي بتشوفه هو هلاوس وخيال وجملته المشهورة كانت مفيش عفريت إلا بني آدم لكن بعد الواقعه اللي حصلت له في نوفمبر 2016 والدي أصبح بني آدم تاني وبقى بيعمل ألف حساب لأي أصوات بيسمعها بالليل أو ظلال أو خيالات بيشوفها في أي مكان باختصار والدي أصبح إنسان تاني لكن إيه اللي حصل وغيره 180 درجة موقف واحد بس خلاه تغير قوي بالشكل ده في نوفمبر 2016 والدي كان شغال في شركه انشاءات هندسيه كبيره في نيو مكسيكو في امريكا وكان بيخلص في وقت متاخر بالليل في العاده كان بيكون اخر واحد بيمشي من المبنى كله ومن واجباته اليوميه انه يتاكد ان كل الابواب مقفوله في الشركه قبل ما يمشي وده بالظبط اللي عمله في الليله الغريبه دي بابا كان مر عليه في الشركه دي شهور من غير اي مشاكل بالرغم من انه سمع قصص كثير عن عفاريت واشباح وظهورات لكائنات مخيفه إلا إنه كان دايماً يضحك على زمايله ويقول لهم إحنا في 2016 ولسه بتتكلموا في الكلام الفاضي ده مش تخليكم عقلانيين إحنا في أمريكا أقوى دولة في العالم هنا العلم والمنطق هم اللي بيحكموا مش قصص القرون الوسطى زمايله كانوا بيرددوا قصص عن المكان اللي اتبنى فيه مبنى الشركة وإنه كان مبني على مستشفى قديمة كان حصل فيها حريقة رهيبة وتقريباً 90% من المرضى والدكاترة اللي كانوا فيها ماتوا محروقين أو مخنوقين بالدخان وسبب الحريق حسب ما اشيع وقتها كان ان في ساحره من هواه بتمارس سحر الفودو والكيان اللي حضرته ما عرفتش السيطر عليه فتسبب في الحريق ده تقريبا حد كان جايب الست دي علشان تعالج مريض حالته كان ميؤوس منها وكان بيموت وفي النهايه الموضوع كله انتهت ماساه كبيره ورهيبه بعدها بسنين بسيطه الشركه اشترت الارض وبنت عليها المبنى الاداري لها اللي والدي كان بيشتغل فيه المهم في الليله دي والدي بيقول إنه لاحظ إن الجو كان ساقع بشكل مبالغ فيه، بالرغم من إن نوفمبر في العادة ما بيكونش برد بالشكل ده. هو بمجرد ما الساعة وصلت ل 11 بالليل، بدأ يراجع على كل الأبواب، ويتأكد إن كلها مقفولة. بعدها طفى الأنوار، وبدأ يتحرك في اتجاه الأسانسير. بابا بيقول الوضع لحد هنا كان روتيني زي ما بيعمل كل يوم، بس كان متأكد إنه سمع صوت حاجة زي ما تكون حاجة معدن بتتجرع على الأرض. ما كانش عارف يحدد ايه هي بالظبط لكنه افتكر ان المفروض في المعدة محدش بيكون موجود في المبنى غيره فرجع فتح النور تاني وبدأ يلف في كل الطرقات لكنه ما لقاش اي حاجة والصوت سكت رجع طفى النور وبدأ يتحرك وهنا اتكرر الصوت بابا بدأ يقلق وبعدين في النهاية الاكيد انا تعبان ومرهق فدماغي بتخلينا تخيل حاجات زي دي اتحرك بعدها وضغط على زرار الاسانسير واستنى الاسانسير. مقر اداره الشركه كان في الدور التاسع، بابا بيقول الجو العام كان مش مريح، اللمبه بتاع الطرقه كانت عماله ترعش، وكان متاكد انه شم ريحه حاجه بتتحرق. حاجه ريحتها زي لحم محروق، بس مره تانية هو ما ادهاش اي اهتمام، لانه عارف ان الشركه مجهزه بنظام انذار مبكر على اعلى مستوى ضد الحرايق والسرقات. بابا لاحظ ان الاسانسير كان نازل من الدور ال 19، فكان مستغرب. لان المفروض ان كل الموظفين مشيوا وهو واقف بيفكر في الموضوع ده لقى الاسانسير وصل والباب اتفتح هنا شاف قدامه جوه الاسانسير واحده ست كبيره قاعده في كرسي متحرك بصه قدامها في اللاشي ما فكرتش حتى انها ترفع عينيها في عينيه وتقول اي حاجه بابا دخل وقال مساء الخير الست كانت لسه عينيها متسمره قدامها وبرده ما ردتش عليه بابا قال يمكن ما بتسمعش وبعدين كرر يجرب محاولة أخيرة علشان يتأكد فقبل ما يقفل باب الأسانسير قال للست نازلة فين حضرتك الست محركتش يعنيها اللي كانت متسمره قدامها لكنها أخيرا اتكلمت وقالت تحت بابا قال لها تحت فين في الدور الأول يعني الست ردت بالصوت عامل زي المنوامة مغناطيسية لكن كان في صوتها حدة غريبة وقالت تحت قلتلك تحت بابا اللي هتقصد الجراش الست ردت بعصبية واضحة تحت تحت تحت تحت كمان بابا اللي لنفسه إيه بنت المجنونة دي أكيد تقصد الجراش ولأنه كان نازل الجراش ضغط على الزرار والأسانسير اتحرك طول الطريق من الدور التاسع ولحد الجراش بابا بيقول كان سامع أو حاسس بصوت صفارة غريبة هتخرم ودانه عاملة زي ما تكون صفارة ومعاها إحساس فايبريشن أو اهتزاز جواه، وقتها هو فكر إنه ما قهوة اليوم ده، فدماغه أكيد بتون وبتزن، وطول المسافة من فوق لتحت الست كانت عاملة زي التمثال، عينيها مش بتتحرك وثابتة على الباب، بمجرد ما الأسانسير وصل للدور السفلي اللي فيه الجراش، الست اتقدمت بكرسيها علشان تطلع من الباب، لكنها كانت بتعافر علشان تطلع. فبابا اللي كان مخنوق أصلا منها قال لنفسه اخلع أنا بقى وأنت مع نفسك وسابها بتعافر مع الأسانسير وراح على عربيته وهو ماشي رايح على العربية لاحظ إن الجو كان بيضبط بشكل ما كانش متعود عليه ولسه في الجو ريحة الحرق موجودة فراح على عربيته وفتح الباب وركب وحط شنطته على الكرسي اللي جنبه ولسه هيدور المطور سمع صوت وراه بص في المراية لقى الست العجوزة بتفتح الباب اللي وراه قال نفسه مستحيل، ازاي يعني؟ ده انا سايبها بتعافر عند الاسانسير، هتلحق تيجي المسافة دي كلها لحد هنا بالسرعة دي؟ مش ممكن، ولا حتى في الخيال. وهنا الست قالت له جملة كانت السبب في تغيير فكر أبويا للأبد. الست وبصوت عميق لكنه ثابت ومخيف وفيه فحيح غريب، قالت له: أنا جاية معاك يا جميل. والدي وهو مرعوب رد عليها وقال لها: أنتِ بتقولي إيه؟ الست ما كانتش ركبت بالكامل جوه العربيه، يا دوب دخلت رجل واحده جوه العربيه، وفي اللحظه دي ابويا جات له نوبه ذعر، فداس بنزين وقال ان شاء الله تولع ولا تموت ولا حتى تغور في ستين دهيه، وطلع بالعربيه باقصى سرعه، في المرايه كان شايف الست على الارض وسمع صوت صريخ كان غريب ومخيف، صوت بيقول انه ما كانش صوت ادمي بالمره، كان بيتردد في المكان، بابا اول ما وصل عند المخرج بتاع الجراج لقى حراس الامن فناداهم وقال لهم بصوا في ست عجوزة على كرسي متحرك هو في الجراش، الظاهر عايزة مساعدة ممكن تروحوا تبصوا عليها هي غريبة شوية بس برضه معلش واجب برضه تساعدوها وأخد في بعضه وروح. تاني يوم بابا راح الشغل وهو داخل المبنى لقى مدير الأمن بتاع الشركة باعت له استدعاء. فلما راح له لقى بيسأله عن اللي حصل ليلة امبارح. فبابا شرح له كل الأحداث اللي حصلت. وهنا رد عليه مدير الأمن وهو متشكك في كلام بابا. إن حراس الأمن لما راحوا يدوروا على الست اللي بابا قال لهم عليها ما لقوش أي حد هناك خالص بابا لسه لحد النهاردة بيقول هو عارف هو شاف إيه وعاش إيه الليلة دي وبيحلف إن كل اللي شافه ده كان حقيقي وما كانش هلوسة بابا أيامها قد استقالته من الشركة ونقل لشركة تانية أنا النهاردة عمري 27 سنة وبعلم ولادي إن كل شيء جايز وممكن وإن الإنسان بجد ما يعرفش كل حاجة حتى لو صور له علمه وفكره انه خلاص بقى مالك الكون القصه الثانيه الشبح الرمادي انا عندي مجموعه تجارب حابب اشارككم بيها وبيتهيالي ان الوقت ده هو انسب وقت احكي فيه على حاجات عشتها ومحدش ممكن يتخيل انها ممكن تحصل انا بجد شفت حاجات كتيره وغريبه ومش مفهومه ابدا لكن قبل ما اتكلم لازم تعرفوا ان عمري ما ادمنت اي نوع من المخدرات او اي مواد مهلوسه إلا لو تعتبروا الشاي والقهوة مخدرات. أنا كمان عاقل جدا وما عنديش ولا كان عندي أي مشاكل نفسية ولا عقلية طول رحلة حياتي. أنا يمكن مريت بنوبات قلق واكتئاب في فترات، لكن ده شيء طبيعي وبيحصل للناس كلها. لكن أكيد ملهوش أي تأثير على تقييمنا للأمور وللحاجات اللي بنشوفها. وبالتأكيد أنا عمري ما عانيت من الهلوسة بأي صورة من الصور. الحقيقه من الاخر انا عمري ما مريت بتجربه زي دي في حياتي الا لما نقلنا لبيتنا الجديد الكيانات الغريبه اللي شفتها كانت بتظهر في صوره خيالات سودا وبيضة وعمري ما شفتها بالالوان اول شبح شفته كان لست شفتها كان لونها رمادي وقتها انا كنت قاعد في البدروم اللي احنا حولناه لليفنج او حجره معيشه كنت ممدد على الكنبه بحاول استرخي ومشغل نتفليكس وبتفرج على فيلم عينيا كانت متثبته على شاشه التلفزيون بقى لفترة ما لما فجأه خيال او ظل اتكون في ركنه من الاوضه حسيت بيه وشفته بجنب عيني وفي اللحظه دي انا بصيت في الثواني السريعه اللي لمحتها فيها كنت قادر اميز تفاصيل كتيره كانت ست طويله وشعرها غامق وطويل بس ملموم عينيها كانت غامقه جدا وفيها غضب شديد الغريبه ان ما كانش فيها اي بياض في عينيها خالص كل عينيها كانت سواد في سواد، وشها كان كله تجاعيد بس خفيفه مش عميقه، واضح ان سبب التجاعيد دي كانت ضغط النفسي اكتر من كونه تجاعيد بسبب السن، كانت لابسه فستان طويل مغطيها بالكامل ايديها ورجليها حتى مقفول من عند الرقبه، شفايفها كانت مضمومه وكانها بتبص على حاجه مش عاجباها، وكانت بتبص ومتنحه، عينيها متركزه عليا بشكل مباشر صورتها كانت اتطبعت في خيالي بشكل رهيب كل ده كانت سجل في خيالي في الثواني البسيطه من لحظه ما لفيت راسي علشان اشوفها لكنها اتبخرت واختفت وما كانش لها اي اثر بس انا كنت عارف انا شفت ايه انا ما تخيلتش باللي انا شفته كمان خيالي مش خصب للدرجه دي انا اتكمدت في مكاني من الرعب ما كنتش حتى عارف اتحرك واطلع فوق واسيب الاوضه فرجعت ابص على التلفزيون وعملت كاني بكمل الفيلم اللي كنت بتفرج عليه. لكن حواسي كلها وتفكيري في الحقيقه كان كله متركز مع ركنه الاوضه اللي ظهر فيها الشبح ده او الست الرماديه الغريبه دي. كل توقعي انها ممكن ترجع تاني في اي لحظه، لكن ما رجعتش. المواجهه التانيه مع كيان من العالم الموازي او شبح زي الاسم المتعارف بين اغلب الناس. كانت مع بنت صغيرة شعرة الوقت كان بالليل متأخر وكنت راجع في عربية والدي للبيت بعد زيارة لأصدقاء كنت قاعد ساكت وسرحان بفكر في اللي حصل طول اليوم ومرة تانية أقسم بالله شفت بجنب عيني بنت صغيرة قاعدة في الكنبة اللي ورا بتاع العربية وبرضه اتكرر نفس الوضع مسافة ملفيت كنت يا دبلة محتها وبعدها اختفت تماما وصورتها هي كمان اتطبعت في خيالي ومش قادر أنساها هي ما خوفتنيش زي الستة الرمضيه ما خوفتني البنت كانت حاطه ايديها على خدها وكانت سرحانه وبتبص من شباك العربيه كانت لابسه فستان كله كرانيش كان مفروش بالكامل على الكنبه اللي ورا بالرغم ان حجمها كان صغير يعني تقريبا كان عندها حوالي سبعة او تمان سنين وكالعاده بعد ما لمحتها لثانيه كانت اختفت بالكامل وما كانش لها اي اثر انا عارف وواثق اني شفتها زي ما شفت الست الرماديه ومتاكد اني ما تخيلتش اي حاجه من دول ابدا لانهم كانوا موجودين فعلا وشفتهم بانيه ومستحيل اكون بهلوس او بتخيل واللي مخليني واثق ومتاكد هو اني عمري ما عشت حاجه كده في حياتي الا بعد ما غيرنا البيت ونقلنا لبيتنا الحالي وهنا كل الحاجات الغريبه دي بدات تحصل انا علشان اطمن نفسي سالت والدي اذا كان شاف اي حاجه مش طبيعيه في الفتره الاخيره لكنه هز راسه وضحك وفكرني بحاول اهرج معاه وبلعبه وده كان السبب اني قررت ما اكملش المناقشة معاه في المواضيع دي الغريبة ان البنت هي كمان لما شفتها كانت زي الست اللي ظهرت في البدرون كانت في ضل رمادي هي كمان بس انا عرفت من لون شعرها الرمادي الفاتح قوي انها كانت شعرة بس اكتر حاجة فكرت فيها انها كانت بنت السولة خالص ما بتخوفش اما اخر مواجهة ليا مع الكيانات من النهدة فكانت مع قطه سوداء طبعا انا عارف ان قصص كتيره مع القطة السوداء والعالم السفلي بتتحكى بس انا اللي حصل لي كان مختلف وغريب انا اول مره شفتها كانت في البدروم على شكل ظل بيجري على الحيطه كمان اقرب اصحاب ليا شاف قطه سوداء غريبه بتجري في مدخل بيتنا واللي خلاه ياخد باله ان القطه دي كان لونها اسود وده كان غريب لان في المربع السكني بتاعنا مفيش غير قطتين بس، والاتنين لونهم مشمشي. كمان صديق تاني كان عندي في زيارة وسبته وطلعت أجيب حاجة نشربها، بيحلف إنه شاف قطة سودة عندي في البدروم. الأول سمع صوت خروشة غريبة في ركنة من الأوضة، ولما انتبه لقى القطة دي طالعة من الحيطة، لكن لما شافته دخلت جوه تاني، ولحد النهاردة وهو مفكر إني كنت عامل فيه مقلب، ومش بيصدقني لما أقول له إن إحنا ما عندناش قطة سودة دي كلها مواقف شفت وسمعت فيها عن قطة سودا من العالم الموازي لكن أكتر موقف غريب ومش طبيعي يخص قطة سودا في حياتي كان لما أقرب صديقة ليا حكتلي عن قطة سودا كانت عندهم وهي صغيرة القطة دي كان اسمها أميرة لكن للأسف اتخبطت بعربية وماتت فبتقول بعدها بفتره شافت قطة سودا أخت قطتها اللي ماتت كانت نسخة منها لدرجة إنها كانت متأكدة إنها لازم تكون هي لأنها كان عندها علامات معينة موجودة فيها وكانت بتجري في وسط حوش المدرسة وراحت في اتجاه عيل صغير قاعد جنب الصور ونطت وقعدت في حجره صديقتي بتقول إنها حست كأن القطة بتحاول توصل لها رسالة فقررت إنها تروح تقعد جنب الولد ده وتتكلم معاه يمكن تفهم القطة بتحاول تقول لها إيه ودي كانت الطريقة اللي أنا وصديقتي اتعرفنا ببعض القطة السودة هي اللي وصلتها ليا انا بصراحة سعيد جدا ان القطة دي عملت كده لان صديقتي دي كتير وقفت جنبي على مدار سنين عمري في مواقف كتير قوي وساعدتني في أصعب الظروف اللي مريت بيها في حياتي انا بصراحة مش متخيل كنت هكمل ازاي في الدنيا دي لو ما كنتش اتعرفت على صاحبتي دي اللي مؤكد من غير مساعدتها كنت انهيت حياتي من زمان الغريبة اني عمري ما شفت القطة اللي هي بتقول انها جت وقعدت في حجري لكن صديقتي ومع استغرابها الكلامي دايما بتقول أنا بعتبر أميرة ملكنا الحارس. أنا كمان بميل للفكرة دي بالرغم من إني ما شفتهاش أبدا. كل اللي عشته ده وشفته بيأكد لي إن في عالم تاني موجود. وفي كيانات مش مرئية عايشة وسطنا طول الوقت. لكن أحيانا بتتاح لنا الفرصة نحس بوجودهم. القصة التالتة. القصة دي حصلت لي سنة 2007، وعارف ان كل اللي هحكيه دلوقتي اكيد المشككين هيقولوا دي قصة من تأليفي واختراعي، بس أنا برد عليهم، قولوا كل اللي أنتوا عايزينه، براحتكم، وحللوا الحكاية وفككوها، واسمعوا تفاصيلها، بس لو حد عنده تفسير يا الحانبي بيه. الأول لازم تسمعوا شوية معلومات مملة، دي لأنها هتكون مفيدة جدا بعد شوية. جدي وجدتي كانوا عايشين في بيت صغير وكان للبيت باب امامي عمرهم ما استخدموه ابدا لانهم كانوا بيفضلوا استخدام الباب الداخلي بتاع الجراج باب الجراج مصنوع من الخشب الارو تقيل يعني وكان له شباك بيفتح لجوه بعد ما بتدخل الجراج وعلشان تطلع البيت كان لازم تطلع اربع سلمات اسمنت ما كانش عندهم اوضه سفرة لكن كانوا بيستخدموا ترابيزة في المطبخ جدي كان دايما قاعد في كرسيه الهزاز المميز فارد رجليه قدامه وبيتفرج على التلفزيون، لكن كان بيعلي صوت التلفزيون على الآخر، علشان كان عنده مشكلة في السمع، وكان دايماً مخصص وقته لمتابعة ماتشات الهوكي والمصارعة الحرة. بعد ما جدي اتوفى، جدتي قررت تنقل علشان تعيش مع عمتي في فلوريدا. أما أنا وأمي وأختي، فنقلنا في بيت جدي وجدتي، علشان ناخد منه وبالمرة نوفر الإيجار اللي كنا بندفعه في بيتنا. جدتي كانت عامله ركنة في أوضة المعيشة مخصصاها لحاجات جدي كلها. كان فيها الصور بتاعته ومقتنياته، حتى كانت سايبه قميص من قمصانه، كل الحاجات اللي جمعها في رحلة حياته كانت محطوطة في الركنة دي. الموضوع ده كان بيسبب لنا نوع من القلق والتحفظ والخوف، بس عمرنا ما فكرنا ننقلها أو نغير مكانها، ففضلت الركنة زي ما هي، كل حاجة جدي فيها طول الوقت اللي سكننا فيه في بيته. طبعاً ده كان نوع من التعبير عن الاحترام والمحبة. بعد ما نقلنا بفترة بسيطة، الامور كانت بدأت تتغير بشكل غريب ومش طبيعي. انا كنت عايش حياتي كلها على اللابتوب بتاعي، ما كنتش بفرقه وفي الاغلب كنت بستعمله في نص الليل. كمان كنت بحاول اكون هادي على قد ما اقدر وما اعملش صوت علشان ما صحيش باقي البيت، وفي ليلة وانا قاعد ومندمج على اللابتوب. حسيت بحركة غريبة في الأوضة. الكرسي اللي كان جدي بيقعد عليه وده كان كرسي هزاز بدأ يتهز ويتحرك لوحده وبشكل غامض ومخيف أنا شلت عيني من على اللاب وبصيت على الكرسي وأنا في حالة سهول وقمت نطيت في مكاني وأنا مرعوب ببص لقيت المخدة اللي جدي كان بيريح رجله عليها بتقع لوحدها من على الكرسي وقبل ما افكر لقيت التلفزيون اشتغل ومش بس كده تشتغل الصوت كان على أعلى مستوياته وكان فاتح على ماتش هوكي، أنا عارف إن مفيش حد مننا غاوي هوكي ولا حتى بيفكر يجيب قناة بتعرض هوكي، أنا كنت هعملها على نفسي من الخطة ومن الفزع اللي كنت حاسس بيه، وهنا بسرعة شغلت النور وطفيت التلفزيون وشلت الفيشة من الكهرباء خالص وطلعت جري على أوضتي، قررت أقعد في أوضتي لحد ما أنام نشوف لنا تفسير أو حل في اللي حصل ده، وقتها أنا قلت له لو عفريت هيبقى عفريت جدي وجد عمره أبداً ما هيأذي أي حد تاني يوم لما صحيت حكيت اللي حصل لماما والأختي وكلنا اتفقنا إن لازم يكون في تفسير عقلاني ومنطقي للي حصل فبدأنا نراجع على كل حاجة على أمل نلاقي تفسير مثلاً الميكانيكا بتاعت الكرسي الهزاز سلوك التلفزيون الريموت كنترول لكن كل حاجة كانت تبدو طبيعية جداً وما فيش أي حاجة مش سليمة ممكن تفسر اللي حصل بالليل حتى لما قعدنا نحاول نعيد تمثيل السيناريو برضو ما كانش فيه اي حاجة عقلانية او منطقية ممكن تفسره اختي قالت احتمال يكون حد من الجيران عنده نفس نوع التلفزيون ولما استخدم الريموت بتاعه شغل التلفزيون عندنا انا قلت والله فكرة حلوة واخدت الريموت ولفيت على الجيران لكن حدش فيهم كان عنده نفس نوع التلفزيون بتاعنا كلنا استغربنا وبدأنا نفكر تاني بشكل منطقي طيب لو ده كان جدي فخلاص عادي ده هنعتبره جزء من البيت وهنتعايش معاه وخلص الموقف اللي فات على القرار ده وكملنا حياتنا لحد ما في يوم الامور دخلت في مستوى تاني خالص كنت في يوم قاعد على ترابيزه المطبخ والوقت كان متاخر كنت بقرا كتاب من مجموعه كتب كنت لسه مستعرها من المكتبه الكتب دي من الحجم الكبير كانت كبيره وتقيله وانا في عز اندماجي في القرايه فجأة سمعت صوت رياح شديدة بتعصف من قوتها فتحت الباب الرئيسي للباب للبيت اللي عمره ما اتفتح قبل كده وطيرت كل الكتب اللي كانت على الترابيزة وقعتها على الأرض. الكتب وهي بتقع كانت بتطير في الهواء لكن وده الغريب ما قربتش مني ولا هي ولا الريح. كأنها كانت بتتجنبني. الليلة كانت ليلة هادية أساسا وما كانش فيه أي عواصف أو رياح بأي شكل من الأشكال. وابواب البيت كلها كانت مقفوله فمستحيل يكون في رياح خارجيه هي اللي سببت اللي حصل ده وبرده ما كانش في اي تفسير بعد الموقف ده. بعد فتره الكرسي الهزاز بتاع جدي كان بيتهز بس بشويش والتلفزيون كان بيشتغل لوحده بس الصوت كان بيبقى في مستويات عاديه. في النهايه امي اتكلمت معنا وكلنا قررنا اننا مش هنقدر نكمل بالطريقه دي وان حاجه جدي اكيد لازم يكون لها دور في اللي بيحصل ده. فقررنا نلمها ونحطها كلها في دولاب مبني في الحيطه وكان من الحاجات اللي حطيناها في الدولاب ده قميص قديم من قمصانه وصورتين من صوره لكن ماما قررت تسيب صوره واحده له في الليفينج احتراما ليه بعدها كل شيء استقر تلفزيون بطل يشتغل الكرسي الهزاز بطل يتحرك والرياح ما اتكررتش بعد المره الوحيده اللي حصلت دي لكن بعد حوالي أسبوعين أنا كنت نايم في كرسي جدي الهزاز وصحيت على إيد دافية بتحسس على شعري وعلى خدودي زي ما كان جدي بيعمل معايا لما كنت بصحى من النوم على كوابيس وكان دايما بيجي يهديني غير كده ما حصلش أي حاجة تانية خالص أنا في العادة مش من النوع المؤمن بوجود أشباح ولا عفاريت ولا حتى أرواح ودايما بربط أي حدث بالمنطق وبالعقل وبلاقي له تفسير أنا كنت نسخة من ابويا ما عنديش إيمان بالغيبيات بشكل مطلق أنا حاولت أمنطق الأمور والمواقف اللي عشتها دي لكني مش لاقي أي سبب يفسرها حتى بالرغم من السنين الطويلة اللي مرت البعض جايز يقول دي روح جدي البعض التاني هيقول دي هلوسة أو هجص. أنا ما عنديش أي مشكلة في الطريقة اللي كل واحد بيحللها بيها لكن أنا نفسي حيران بين الفكرتين بس الحقيقة انه صعب جدا اني انكر حاجة انا عشتها بنفسي بكل تفاصيلها الغريبة بس لازم اعترف ان دي كانت اخطر لحظات مرعبة واجهتها في حياتي كلها وكمان لازم تكون اغرب لحظات عشتها في عمري كله القصة دي حصلتلي وانا صغير جدا انا طبعا مش فاكر اي تفاصيل لان مستحيل كنت هبقى واعي للي حصل بس اللي حكالي على التفاصيل كلها في الفترة بتاعة السن الصغير كانت والدتي أنا كان عندي سنة ونص لما الموضوع ده حصل، كنا بايتين عند عمتي الليلة دي، وماما دخلت تنام، أما أنا فحسب كلامها، كنتش راضي أنام خالص، ففي الآخر سابتني مع اللعب بتاعتي في ركنة من الأوضة، وهي استغرقت في النوم. بتقول بعد شوية صحت من النوم على صوت بيانو كهربا، كنت أنا بلعب بيه وصوته كان عالي جدا، صحاها من النوم. ماما كانت تعبانة ومحتاجة النوم فبتقول إنها قالت لي أبطل أعمل الصوت العالي ده. لكني فضلت مكمل وفي الآخر قامت ونتشت البيانو الكهرباء ده من إيدي علشان تشيل البطاريات منه وبعدين لي عشان ألعب في هدوء وهي حاجة تشغل بيها لكن المفاجأة كانت إنها اكتشفت إن البيانو ما فيهوش بطاريات أساسا هنا ماما بدأت تقلق قوي فجربت تضغط بصوابعها على مفاتيح البيانو لكنه ما طلعش أي صوت خالص ومهما عملت البيانو كان زي حتة بلاستيك ما فيهاش أي روح ومفيش صوت بيطلع منها وقتها ماما القت أوي فمدت إيديها بالبيانو وادتهولي وأنا بدأت أعزف عليه والصوت بدأ يطلع من تاني أمي كانت متدينة جدا وكانت تنشئتها كلها تدين فالموضوع ده خلاها تتخض ويجيلها نوبة ذعر صرخت وقامت من السرير وسحبتني انا والبيانو وطلعت جري على اوضه المعيشه بتاعت عمتي، ومن كتر ما كانت بتصرخ صحت البيت كله والكل اتجمع في الليفن روم بيحاولوا يفهموا ايه اللي حصل؟ وايه سبب الصريخ ده كله؟ ماما شرحت لهم ان اللعبه اللي من غير بطاريه المفروض ما تشتغلش ولا تطلع اي صوت، بس لما انا بلعب بيها بتشتغل وبتطلع اصوات ومسكت البيانو في ايديها بتوريهم ان مفيش بطاريات فيه خالص عمتي قالت لها طب هاتي البيانو كده وبدات تجربه لكن برضه ما طلعش منه صوت خالص هنا مدت ايديها بالبيانو وادته وانا ايديها بدات تخبط في مفاتيح البيانو والصوت بدا يطلع من تاني كل اللي كانوا في الاوضه جالهم ذهول من اللي شافوه بيحصل قدامهم جوز عمتي كان اول واحد يتصرف خطف البيانو من ايديا وجاب شاكوش وطلع برا البيت حط البيانو على الارض وكسره تماما خلاها عبارة عن فرافيت بلاستيك ودي كانت نهاية اول موقف مش طبيعي ومرعب مريت به في حياتي مفيش حاجة حصلت بعدها لحد ما وصلت لسنة رابعة في المدرسة وقتها كنا نقلنا من كنتاكي لبلد تانية صغيرة في ساوس إلينوي دي كانت بلدة قريبة من البلد اللي أنا اتولدت فيها وكمان قريبة من البلد اللي حصلت فيها وقعت البيانو لما نقلنا لما نقلنا أن البيت قديم أقدم بكتير من البيت اللي كنا عايشين فيه قبل كده بعد ما نقلنا بكذا شهر أنا قررت أتعرف على جيراننا البنت الصغيرة اللي في البيت اللي جنبنا حكت لي حكاية غريبة قالت لي أن البيت بتاعهم كل اللي سكنوا فيه قبل كده يا إما اتقتل أو انتحر طبعا أنا كطفل صغير في السن ده اترعبت موت من حكايتها وفي نفس اليوم ده بابا كان طلب مني انزل البدروم اجيب العده بتاعته من تحت علشان كان عنده شغل عايز يخلصه اللي انا فاكره ان البدروم ده كان مكون من اوضه صغيره قوي فيها الغساله والمجفف واوضه ثانيه صغيره برضه فيها سرير وتلفزيون كنا بنستخدمها كاوضه ضيوف في الاوضه دي كان في ركنه زي دولاب او اوضه صغيره جدا مصنوعه من الخشب بعض من الواح الخشب دي كانت وقع على الارض ومتهالكه كنت بشوفها وانا نازل البدروم من الزاويه في الضلمه وقتها كنت أحس إن العدة اللي متعلقة على الحيطة بتقعد تتهز وتعمل صوت وهي في مكانها، وأحياناً كنت بشوف حاجة زي طبابي أسود بيتحرك تحت خصوصاً جنب الأوضة الخشب دي، فكنت دايماً برفض أنزل تحت خالص. يوميها بابا نزل يجيب الحاجة بنفسه وهو متضرر. ده كان موقف من المواقف اللي حصلت لي في السن ده، لكن بعد اليوم ده بشهور كنت سهران بلعب بلاي ستيشن ورحت في النوم وأنا بلعب. وقت ما نمت حلمت ان بابا وماما بيتخانقوا وبعدين عربية بتخبط ماما وقتها نصحيت من نوم وفي اللحظة اللي عربية خبطت ماما فيها مباشرة كنت صحيت بس ما كنتش في حالة فزع وقلق زي ما طبيعي يحصل لما تحلم بكابوس المهم لسبب مش مفهوم لقيتني ببص في الطرقة اللي بين اوضتي واوضه بابا وماما وهنا شفت راجل شكله غريب جدا تكوينه في حاجة غريبة حاجة انا مش مستوعبها كان ماشي في الطرقة ومعدي جنب باب قطي أنا كنت باب في اتجاهه ومتنح وكنت بقول لنفسي أنت المفروض تكون مرعوب وعاملها على نفسك في اللحظة دي أنت مش خايف ليه للسبب مش مفهوم ومش مفهوم أبدا أنا كنت حاسس بسلام غريب جوايا وأنا متنح وببص على الراجل ده وهو ماشي ومعدي جنب قطي كنت بقول لنفسي يا ده ملاك ولا روح مسلمة ولا إيه ما كنتش مستوعب بس أنا كنت هادي جدا فجأة عينيه جت في عيني واحنا الاتنين اتسمرنا على الوضع ده هو كان في نص الباب بتاع اوضتي وانا كنت قاعد في سريري بعدها ابتسم لي وبعدين بصبعين بس من ايديه هزهم كانه بيلوح لي بيهم وبعدين لف وتحرك لحد ما اختفى من قدامي تماما انا بصراحه مش عارف ايه اللي يخوف اكتر اني شفت عفريت ولا اني ما خفتش لما شفت عفريت بعد الموقف ده بست سنين كنا نقلنا البيت ريفي في كنتاكي جنب مدرسه الثانويه والبيت ده كان اقدم بكتير كمان من البيت اللي كان في الينوي وده كان بيزود مشاعر الذعر والخوف البيت كان جنبه من عند الحديقه الخلفيه مجرى مائي جميل وجارنا كان راجل عجوز اسمه فرانك بعد شهور من السكن في البيت ده كنت بدات احس بظواهر مش طبيعيه ومقلقه زي ما يكون في حد بيراقبني حد بيتنفس قرب رقبتي في فترة الليل وأصواتها مسات غريبة خفتة جدا كنت بسمحها في وداني وقتها كنت بصحى من النوم بسببها لكنها على طول كانت بتبطل تماما وأحيانا كنت أسمع صوت رجلين طالع القود النوم اللي فوق وخصوصا القود اللي في الدور العلوي في يوم قررت أتكلم مع جارنا فرانك وأسأله عن بيتنا لأن أمي كانت دايما تعمل نفسها مش مصدقه كل لما كنت احكي لها عن اللي بشوفه وبسمعه لان المواضيع دي كانت بتراعبها قوي فرانك جارنا قال لي ان اخر اتنين او اخر زوجين كانوا عايشين في البيت ده لاحظوا حاجات غريبه بتحصل في البيت لدرجه انهم لما مشوا من البيت مشيوا فجاه وسابوا حاجات كثيره تخصهم وراهم في البيت زي ما يكون في حاجه رعبتهم فهربوا ونفدوا بحياتهم هو كمان قال لي انه لقى اسهم ومواد غريبه من اللي بيستخدموها الامريكيين الاصليين مرمية في المجرى الماء اللي ورا بيتنا وندي مش اول مرة يلاقي حاجات زي دي وعلشان كده هو بيعتقد ان الارض المبنى عليها البيت بترجع ملكيتها لقبيلة من الهنود من اهل امريكا الاصليين بعد الموقف ده الحياة مرت عادي وما حصلش اي حاجة غير عادية لحد اليوم اللي كنا هنعزل فيه ماما طلبت مني اطلع اجيب سنديق من الحمام وكانت مجهزاها فرحت اجيبها وأنا شايل الصناديق وخارج لاحظت حاجة ما أقدرش أوصفها غير بأنها زي خيال أسود غريب كان ليه زي عينين وكان بيتحرك في البيت بمجرد ما شافني وعرف إني شفته اختفى مباشرة في أوضة من الأوض أنا بصراحة رميت الصناديق وبدأت أصرخ وأمي جت جارية على صوتي فحكيت لها على اللي حصل لكنها وزي العادة ما صدقتنيش وقالت لي أبطل أعمل حركات لفت نظر علشان أحصل على اهتمام بصراحه كنت بدات اتضايق جدا من كونها مش بتصدق اي حكايه من الحكايات اللي انا بحكيها الحاجات اللي بعيشها وبتعذب بسببها هي امي ولازم تصدقني وتحميني ولو هي مش مصدقه هتحميني ازاي دي حتى رافضه مجرد انها تتحقق من اللي انا بحكيه دلوقتي انا هتحرك لبعض الواقع دي باسبوعين وهنا الدنيا هتدخل في ليفل المراجيح او الجنون بعينه احنا نقلنا البيت تاني على بعد حوالي ربع ساعه بس من مكان البيت اللي كنا فيه البيت الجديد كان وسط مجموعه من البيوت في شارع سد بعد اسبوعين من النقل انا عزمت واحد من اصحابي يجي يسهر معايا ونلعب لعبه هيلو على الجهاز الاكس بوكس بتاعي بعد ما وصلنا سهرنا وبدانا نلعب وبعدها بكم ساعه سمعنا صوت زي بلاستيك بيحك في الارض بصوت عالي وقتها ما كانش في حد في البيت غيري انا وهو بس فقلنا جايز فار ولا حاجة ورجعنا نركز على الشاشه ونكمل لعب لكن بعدها بحوالي خمس دقائق سمعنا الصوت مرة تانية واحنا الاثنين وفي نفس اللحظة بصينا في الاتجاه اللي جاي منه الصوت بمجرد ما حركنا دماغنا في الاتجاه ده المكنسة الكهربا بتاعتنا بدأت تتحرك لوحدها في اتجاهنا أنا قلبي غاص في رجلية وغالباً احنا الاثنين ضعنا من كتر الرعب واحنا بنبحلق وعينينا كلها فزع وذعر سمعنا صوت زي ما يكون صوت واحدة ست بتضحك وقتها أنا جريت لفوق لأني تخيلت إن دي أمي وبتلعب علينا لعبة عايزة تخضنا وتخوفنا أنا جريت على أوضتها وفتحت الباب بسرعة، لكن المفاجأة الأوضة كانت فاضية. أنا عارف إني مش مجنون. إحنا الاتنين سمعنا وشوفنا اللي حصل سوا. بعد الموقف ده بشهر، قابلت ولد ساكن على بعد بيتين من بيتي، وكان له صاحب ساكن في البيوت اللي ورا، وهما الاتنين بقوا من أقرب أصحابي لحد النهاردة. المهم أنا حكيت له على اللي حصل في البيت فـ قال لي بقول لك إيه؟ إحنا نسميها العفريتة المجنونة. طالما بتعمل حاجات غريبة كده وبتضحك. هو بصراحه طبعا كان مرعوب من فكره ان بيتي مسكون وكان بيحاول يقنع نفسه ان كل ده تهريج علشان يطمن وهنا بدا يحكي لي على قصه وضحت حاجات كتير فقال لي انهم اساسا لما نقلوا في المنطقه هنا كانوا هيسكنوا في البيت اللي جنبنا على طول بس اللي حصل انهم لما جم يشوفوا البيت اول مره السمسار ما كانش لسه وصل فدخلوا هم الجنينه ولقوا الجراش بتاع البيت مفتوح بيبصوا جواه لقوا حاجه زي كيان لونه ازرق غريب كيان مش بشري. أول ما شافهم اختفى على طول، وده كان السبب انهم غير رأيهم وقرروا ياخدوا البيت الثاني اللي نقلوا فيه. أنا لما دورت وبحثت عرفت ان المربع ده كله كان مبني على مقبرة هنود حمر، وده سبب معظم الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل. وخصوصاً ان أنا فيما يبدو في حاجة بتعمل جذب للأرواح أو كيانات العالم الموازي، كأني مغناطيس. بعد اليوم ده كل ليلة كانت بتحصل حاجات غريبة، كانت أوضتي من الأوضتين اللي فوق، وأختي كانت الأوضة اللي جنبها، وطول الليل كنت بسمع خطوات رجلين ماشية بين الأوضتين، وكل ليلة كمان كنت بصحى على صوت نفس عميق وتقيل بينفخ في رقبتي ووداني، لكن لما كنت بلف علشان أشوف إيه ده، كان بيبطل، وفي ليلة أصحابي كلهم كانوا مش موجودين لأنهم راحوا يسهروا مع واحد صاحبنا. بيلعبوا ماتش بلاي ستيشن، وأنا كنت في البيت وما خرجتش معاهم، أمي وأختي كمان خرجوا، وماما قالت لي لو حابب ممكن تأجر فيلم تتفرج عليه على التلفزيون، لأنها كانت عارفة إني هكون لوحدي في البيت. أنا كنت قاعد على الكنبة اللي في الصالة والدنيا ليلت، وحوالي الساعة 11 بالليل بدأت أسقع قوي والأوضة بدأت تتلج، طبعًا كنت عارف معنى الكلام ده. فكلمت ماما وسألتها هترجع إمتى؟ وعرفتها إني مرعوب. قالت لي أبطل دلعة وإن كل ده في دماغي وإنها لسه قدامها شوية بعدها بساعة بدأت أسمع رجلين بتجري على السلالم الداخلية ومعها صوت ضحك غريب هنا خلاص كنت بقيت جيلي ركبي كانت بتخبط في بعضها بشكل رهيب ما تقوليش عرق بارد لا أنا كنت تقريبا بدوب في مكاني من الخوف حاولت أتصل بأمي وأختي وأصحابي بس لقيت الشبكة واقعه. هنا جالي شبه نيار عصبي ورميت نفسي على الكنبة وتكورت وأنا برتعش وشعر ايدي كان واقف وجلدي كان عامل زي جلد الفرخه من الخوف والرعب، صوت الضحك كان بيزيد وبيزيد، كل الصور اللي كانت على الحيطه بدات تتهز، والتماثيل اللي في البيت بدات تقع، صوت اطباق وكوبايات في المطبخ بتتكسر، انا حطيت صوابعي في وداني وغمضت عيني بحاول اقلل من اللي انا بسمعه علشان الخوف يقل، بس ما فيش فايده، الصوت كان لسه واصلني ومش بس كده ده الكنبه اللي كنت انا متكور عليها بدات تتهز هي كمان بشكل عنيف. قعدت اصرخ بعلو صوتي يا رب يا رب يا رب انقذني يا رب. كل اللي كنت بفكر فيه في لحظتها هو اني خلاص هموت وهنا فجاه مخي استلم السيطره على زمام الامور وادى رجلي الامر بانها تجري وبالفعل قمت من على الكنبه وجريت في اتجاه المطبخ علشان اخرج من الباب اللي ورا لكن وأنا بجري وبمجرد ما كنت قدام المراية اللي في روم كل شيء وقف فجأة وهنا بصيت في المراية وشفت مين اللي كان معيشني الجحيم ده كله أنا كان هيجيلي سكتة قلبية كان في بنت قصيرة لونها مدي على اللون الأزرق وشعرها كان مبلول والمية بتسقط من على جسمها اللي كان شكله زي ما تكون لسه طالعه من تربه كانت مدفونة فيها هي لما شافتني وعنايه جت فعنيها لي بابتسامه بشعه وبدات تضحك تاني في اللحظه دي انا كنت خلاص عملتها على نفسي وتجمدت في مكاني من الظهر وهنا الكيان المرعب اللي واخد شكل بنت صرخ صرخه رهيبه قلبت كل حاجه في البيت وبعدها كل اللي فاكره كان في صوت زي انفجار مكتوم رحت انا بعدها في غيبه لما صحيت من النوم كانت أمي موجودة جنبي على السرير ومعاها واحد قريبنا أمي كانت بتبكي ولقيتها بتعتذر لي على أنها عمرها ما صدقتني وأنها من هنا ورايح هتصدق كل حرف أنا هحكي قريبي هنا بدأ يشرح لي إيه اللي حصل أنا كنت في غيبوبة الأكتر من أسبوع وأنهم استعانوا بناس كتير من دكاترة وأخصائيين روحانيين وأسسة من الكنيسة وأن الحمد لله بعد معاناه وبعد ما عملوا طقوس كتيره ورشوا الماء المقدس في البيت، اخيرا انا بدات اظهر استجابه وان كل اللي كنت بمر بيه في مراحل حياتي كان بسبب ان والدي في اول جوازه من امي كان بيشتغل في الاثار وكان سرب جره فيها تراب من اتربه الهنود الحمر للبيت بغرض انه يبيعها بعد كده وان انا كنت معاه في يوم ووالدتي كانت بره ويومها الجره دي اتكسرت والتراب بتاعها كان غرق الارض فراح والدي يجيب جروف ومقشة رجع لقاني معفر نفسي بالتراب ده اللي تسبب إن الأرواح دي بقت بتلازمني وبقى عندي القدرات الخاصة دي إني أشوف حاجات محدش بيشوفها وإن الأرواح دي فضلت ملازماني على أمل إنهم ياخدوني لعالمهم لما تمت 18 سنة أما التراب اللي في الجرة دي فكان تراب جسم ساحر القبيلة كان جيش الولاية وقتها قتلوا في الحرب والقبيله حرق جثته بعد ما مات وحطوا ترابه في الجره دي انا عارف اني مختلف بس احيانا بكره الفكره ونفسي اكون انسان طبيعي مش اكتر دايما بيسعدني التواصل معاكم بكل صوره اكيد المساله مش سهله كوني انا شخص واحد وانتم الاف من الاصدقاء الرائعين سامحوني لو بتاخر في الرد بس اكيد بتفاعل معاكم مهما مع تاخرت ما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك بالقناة لو لسه ما على سبسكرايب وشير في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام وطبعا على يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو